Scandalul listei negre din România bubuie în Parlamentul European. S-a solicitat anchetă de urgență. Scandalul generat posibila implicare a Comisiei Europene în justiția din România prin intermediul anumitei liste negre are în Parlamentul European. Europarlamentarul Maria Grapini a solicitat ca acest subiect să fie discutat în comisia Libe din PE, iar dacă se constată o implicare a comisiei europene în treburile interne ale României, va exista o dezbatere amplă în plenul Parlamentului European. Procedura noastră pe regulament impune să ne adresmei apoi să solicităm punerea pe ordinea de zi a subiectului de dezbatere. Am solicitat la Comisia Libe să se verifice dacă a existat o imixtiune în. Am solicitat o dezbatere în regim de urgeni. Sper ca domnul Moraes, care cunoate foarte bine situaia din România, se dea curs acestei solicitări, a spus Maria Grapin, în emisiunea SNL, de la Antena 3. Grapin susține că România ar putea chiar se cear de din partea Comisiei Europene pentru ceea ce s-a întâmplat în cazul verificrilor MCV. Dacă se constatat că ce această instituie numit Comisia Europeană a avut o astfel de intervenie flagrant în justiția din România, atunci Ara noastră poate solicita inclusiv descubiri. Comisia Europeană este un fel de guvern la nivel european. Nu este o instituție aleasă, nu are dreptul de a se implica brutal în treburile interne ale unui stat membru, a mai spus Grapini.